מה שלומכם חברים, בין אם אתם בתקופת השידוחים או שאתם כבר מתכוננים לחתונה, הטיפים הבאים מוקדשים באהבה אליכם. הטיפ הראשון, אם אתם בתקופת השידוחים, כנסו למאגר המידע החינמי שהקמתי עבור פגישות שידוחים. במאגר תמצאו מגוון פרטים הקשורים לשידוחים באנש. החל מנושאים לשיחה, מקומות נוחים לפגישות, רשימות שדכנים, לינקים מומלצים ואפילו שאלות ותשובות בעניינים הלכתיים וטכניים הקשורים לפגישות לכניסה למאגר המידע חפשו בגוגל מאגר מידע לפגישות שידוחים ובמעבר אחד נקפוץ ישר לחתונה מזל טוב! בכל אירוע שיש בו אנשים שאינם חבדניקים, מקורבים וקרובי משפחה המנהגים הזרים להם וכל התקסים, הלולים לגרום להם להיות קצת מנותקים במהלך האירוע. בדיוק לכן לפני כשנתיים יצא פרוספקט מיוחד, שמיועד לחתונות שיש בהם קהל לא חבאדי. לפרוספקט יש בין היתר את המנהגים, הטעמים ולוח הזמנים בשפה כלילה ופשוטה, והוא ילמד אותם המון ויעשה להם הרבה סדר. לקבלת פרוספקטים, שילחו הדרת וואטסאפ למספר של המסח. עם המילים פרוספקט החתונה, וקבלו מספר פרוספקטים לחלוקה חינם בחתונה שלכם. מתי דוד שלי גילה בפעם הראשונה את המושג שעון חבד בחתונה שלי? בשישים שניות נדע למה החופות אצלנו לא מתחילות בזמן, ועד כמה זה פשוט לעשות לזה סוף. אז ככה, לפני החופה, נוסע החתן עם קהל הגברים לישיבה תומכת מימים, ועורכים שם את מעמד קבלת הפנים. במעמד זה, חוזר החתן מאמר חסידות, ומנגנים יחד את ניגוני הרבים, וה לפני שהחתן ניגש לחסות את פני הקלה, יש עוד שלב שבו כותב הרב את שטר התנאים יחד עם ההורים, החתן והעדים. ובסיומו, האימהות שוברו צלחת. שלב זה עורך בין עשר דקות לחצי שעה. כל זה בלי להתחשב בבלטמים נוספים כמו עיכובים בנסיעה, חיפוס עדים והערבים, הצלם שלא סיים את הצילומים וכו'. זהו, כשאתם מכינים את ההזמנה לחתונה, תכירו את השלבים האלו. תחו אותם בחישובי הזמנים, והחופה תהיה בדיוק בזמן שנקבתם. אגב, אם אין סיבה מיוחדת, כדאי ששת החופה לא תהיה מוקדמת מהרגיל. א', כי משך הזמן שאחריה עד ההרקדה הראשונה יהיה ארוך מדי, וב' כי נותני השירות גובים את השלום נוסף מעבר ל-4 או 5 שעות. עכשיו בנוגע לתאומים. אם הוספתם בופה, בר ימות, לפני החופה, חשוב לציין לנותני השירות המעורבים באירוע, כי באירוע סטנדרטי אצלנו בדרך כלל זה פחות מקובל. חשוב לוודא שהקייטרינג והתזמורת מטעמים יחד את לפעמים קורה מצב מביך שהמשפחה מבקשת מהתזמורת לסיים את ההרקדה, הקהל מתיישב ליד השולחנות, אבל המנה עוד לא מוכנה להגשה, ונוצר מצב לא נעים כל כך. לסיום, כמה דברים מקשורים למוזיקה בחתונה. ישנו מנהג מסוים לקחת כלי נגינה חי שילווה את ההליכה לחופה. שילחו הודעת וואטסאפ למספר שעל המסך עם המילים חופה חסידית, מקבלו אוטומטית מספרי טלפון של נגנים המלווים חופה. אם יש בקשות מיוחדות וריקוד שהכינו האחייניות, בכדי שהרגדניות החמודות לא תירדמנה, כדאי לא לחכות עם זה לסוף החתונה. הזמן המתאים, אם מדובר בשיר רגוע, שיר שקט, בזמן המנה העיקרית, בין ההרקדה הראשונה לשנייה. אם מדובר בשיר קצבי, בתחילת ההרקדה השנייה. באופן כללי על בקשות שירים מיוחדים, עדכנו את אחראי התזמורת מספר ימים לפני האירוע, ועל כל פנים עד תחילת החתונה. אם תתקילו אותו באמצע האירוע, ברגע האמת לא בטוח שיהיה לו איך לעזור לכם בנושא סגנון המוזיקה בחתונה שלכם בשונה מברמיץ והבחתונה יש את צד החתן וצד הקלה לפעמים קרוב משפחה מצד החתן ניגש לתזמורת הוא, הוא מבקש שיר מסגנון מוזיקה מסוים והצד השני היה מעדיף שהשיר לא יהיה נוגן בחרו אדם שיהיה אמון על סגנון המוזיקה וכל הבקשות לתזמורת יעברו באמצעותו בלבד לסיום אני רוצה להאחל לכם שוב מזל טוב הצלחה רבה בהכנות והעיקר שמחה.